بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں شکریہ آج ہم بات کریں گے صحبت باولیا کا جو سلسلہ ہم نے جاری رکھا ہے تو صحبی دنیا کے تحت تو صحبت علیہ میں آج ہم خواجہ فضیل ابن ایاز تمیمی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں بات کریں گے کہ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ چشتیہ کے سرخیل ہیں خواجہ فضیل ابن ایاض تمیم رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑے کمالات ان کو عطا کیے تھے اور ان کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے ہیں کیونکہ ان کے پیر و مرشد خواجہ عبد اللہ واحد ابن زید ہیں ان کے پیر و مرشد خواجہ حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے پیر و مرشد باب و علم الاقضا حضر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گوا کے کہ تین واسطوں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں اللہ نے ان کو بڑی صفات عطا فرمائی تھی یہ بخارہ میں پیدا ہوئے تھے لیکن اصل وطن ان کا کو کوفہ ہے اور کوفہ کے اندر جو ہے یہ ظاہر ہے کہ اپنے جو ہے زندگی کا ادوار گزار رہے تھے اور بڑے جو ہے وہ پانچ پانچ دن کے مسلسل روزے رکھا کرتے تھے سائم داہر تھے اور سنتوں کا بڑا اہتمام تھا اس قدر اہتمام فرماتے تھے کہ ادنا بھی سنت جانے نہیں دیتے تھے برقی ایک ایک مرتبہ پہ دلچسپ بات ہوئی کہ وضو فرمایا تو وضو میں کسی ایک وزو کو تین مرتبہ دھونے کے بجائے دو مرتبہ دھو لیا تو رات کو جب سوئے ہیں تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشولہئے آپ نے فرمایا کہ فضیل اس سے تو یہ بعید نہیں تھا کہ تو میری سنت کو چھوڑ دیتا اللہ تو اکبر یہ سنا تو گھبرا کے اٹھے تو اس وقت سے اپنے یہ گویا کے کفارہ باندھ لیا کہ ہم ہر رات روزانہ یہ پانچ سو رکعت نفر پڑا کروں گا یار پانچ سو رکعت نفر پڑا کرتے تھے اتنا اونچا مقام اللہ نے عطا کیا اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اپنے وقت میں ڈاکوؤں کے سردار تھے کیونکہ کہ دنوں کے سردار تھے لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہیں جب نوازنا ہوتا ہے تو دلوں کو پھیر دے تو کہاں سے ڈاکو سے لئے تو معرفت حاصل کر لیں تو ایک مرتبہ یہ ڈاکہ مارنے جا رہے تھے تو وہ مسافرین میں سے ایک مسافر تلاوت کر رہا تھا تو یہ آئے تو اس نے تلاوت کی کہ لم یا نلی اللہ زینہ امن ذکر اللہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل دہل جائیں اللہ کے ذکر کے ان کے دل ڈر جائیں جی یہ آئے تو اسے تلاوت کی جی تو جی یہ آئے سنتے ہی دل پہ ایسی چوٹ لگی فرمانے جی جی کہ آنا واہ و وانابا جی بس جی آ گیا جی جی وہ وقت جی اور میں نے رجوع کر لیا اپنے رب کی طرف جی بس جی یہ آنا واہ واہ ابا وانابا کہتے ہوئے جو ہے وہ زار و قطار ہونے لگے اور اسی وقت جو ہے وہ راہ جنی سے توبہ طائب ہو گئے اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تکوینی حکمت ہوتی ہے کہ جسے کوئی مقام دینا ہوتا ہے تو اس کی ترتیب بھی اسی طرح لے کے چلتے ہیں یہ جب بھی ڈاکا مارتے تھے تو جس کا بھی مال چوری کرتے تھے اس کے ایک ایک حساب لکھ لیتے تھے اس کا کتنا مال میں نے ڈاکا مارا ہے اور کس آدمی کا مال اس کا عطا پتہ کیا ہے سب یہ لکھ لیا کرتے تھے جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توبہ ان کو بخشی ہے اب اس کے بعد انہوں نے ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کا جو مال واپس کیا اور کہا کہ میں نے توبہ کر ہے جی یا تمہاری امان میں واپس کرتا ہوں جی ایک یہودی کا بھی مال جو جی ڈاکے میں لیا تھا راجنی میں اب اس کو جب واپس کرنے گئے تو اسے تھیلی دیکھی اس نے کہا نہیں تھے میری تھیلی میں تو سونا تھا یہ جو تو لایا تو وہ تھوڑے پورا سونے سے بھری ہوئی تھیلی تھی مجھے تو وہ چاہیے انہوں نے کہا نہیں بھائی جو تھا میں نے وہی محفوظ رکھا ہوا ہے اور تیرے نام سے میں نے لکھا ہوا ہے وہی دے رہا ہوں کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا میں نہیں تو یہ معاف کرتا اب یہ اس کے لجاجت کر رہے ہیں یار مجھے معاف کر دے کیونکہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی اور یہ تو اپنا مال لے لے کر نہیں یہ تو سونے سے بری بھی تھی اب بہت زیادہ آہ فریاد جب اس سے کی تو یہودی نے کہا اچھا چلو پھر ایک صورت ہے یوں کرو کہ اندر دکان میں جاؤ وہاں پہ ایک تھیلا پڑا ہے وہ تھیلا اٹھا کے لاؤ یہ گئے اور جا کے تھیلا اٹھا کے لائے اور اس کو دیا وہ تھیلا کھولا تو وہ سونے سے بھرا ہوا تھا اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں تیری توبت سچی ہے کہ جی کیا ماجرا ہوا کہا کہ بات اصل میں کہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو سچی توبہ کر لیتا ہے وہ ہاتھ اگر مٹی میں ڈالے مٹی سونا بن جاتی ہے تو میں نے یہ جانچ کرنے کے لیے کہ تو نے واقعی سچی توبہ کی ہے تو میں نے یہ تجھے کہا کہ یہ کھیسا اٹھا کے لاؤ یہ تھیلا جو ہے یہ مٹی سے بھرا ہوا تھا لیکن جیسے تو نے ہاتھ لگایا تو توبہ طائب کا ہاتھ اللہ کو اتنا مقبول ہے کہ اس کے ہاتھ میں آئی مٹی سونا بن جاتی ہے. اور یہ سونا بن گئی اس کا مطلب تو سچا ہے اسی وقت یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور سارا سارا سونا صدقہ کر دی اللہ اکبر کہ واقعی جو دین اسلام حق ہے اور کیسی سچے توبہ کی اور آج تورات کا کہا ہوا تیرے ہاتھ پہ مجھے سچا نظر آ رہا ہے تو یہ فضال ابن ایاز ہیں تو اللہ نے بڑے کمالات دیے تو ایک مرتبہ چلے جا رہے ہیں تو سامنے قافلہ آیا تو لوگ جاپ ڈر کے دوڑنے لگے کہنے لگے بھائی وہ فضاء البن ایاض آ جائے گا بڑا ڈاکو ہے یہاں پہ تو فضیل سے ڈر رہے ہیں حضرت جا کے کہا بھائی فضیل سے اب ڈرو نہیں جس طرح تم فضیل سے ڈرتے ہو اب فضیل اسی طرح تم سے ڈرتا ہے کیونکہ فضیل اللہ سے توبہ کر چکا ہے اب وہ کسی پر ظلم کرنے کو تیار نہیں میں فضیل ہوں اب تمہیں انشاءاللہ شاء یہ راستوں پہ کوئی بھی جائے ڈرانے والا خوفزدہ کرنے والا نہیں ہے تو بڑی جو الہی اللہ زندگی گزاری اور لکھا ہے کہ اس کے بعد یہ پھر مکہ مکرمہ میں آ تھے اور حرم میں ہی زندگی گزاری پہ. شب و روز وہیں نوافل اور وہیں سیام و قیام کرتے تھے اور اللہ کی طرف رجوع رکھا اور وہیں پر تقریباً جو ہے تین ربیع الاول سن ایک سو ستاسی ہجری میں حرم میں انتقال ہوا اچھا حرم انتقال ہوا اور ان کی جو قبر مبارک جو حضرت خدیج قبرہ عمر المومین رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں وہاں پر ان کو قبر کی جو ہے وہ شرف ملا ہے اتنا اونچا مقام ان کو نصیب ہوا ان کے جو آگے خلفہ ہیں ان کے خلفہ میں سے ہے جو ہے وہ بہت سے خلفہ ہیں ان میں سے ایک جو ابراہیم آدم ہیں تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جو ہمارا سلسلہ پھر آگے ان سے چلتا ہے لیکن ان کو ایک اور جو ہے شیخ سے بھی خلافت حاصل ہے کہ جن کا سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے <تصفيق> تو گویا کہ ان کے ہاتھ سے دو سلسلے جاری ہوتے ہیں ایک سلسلہ حضرت علی مرتزہ رضی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے اور وہاں سے رسول اللہ, اللہ وسلم تک پہنچتا ہے اور دوسرا سلسلہ جو ہے ابو ایاز سے چلتا ہے اور وہ جو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے جی تو گویا کہ وہ مبارک شخصیت ہیں کہ گویا کہ سلسلہ علوی اور سلسلہ صدیقی دونوں کے جو ہے وہ جامع النسبتین ہیں ماشاء تو یہ یہ ابن ایاض رحمۃ اللہ علیہ کہ جن کو اللہ نے یہ کمالا عطا کیے جی ہیں تو آگے پھر ان سے سلسلہ ابراہیم عدم رحمۃ اللہ علیہ سے چلے گا تو اس پر انشاءاللہ شاء گفتگو کریں ضرور تو حضرت انہوں نے اپنے زمانے میں دو شیوخ سے بالکل جی اور ان سے نفع حاصل کیا جی بالکل حضرت بلکل. جب اتنا بڑا ان کا ماضی تھا ایسا داغدار اور ڈاکو ڈکیت وغیرہ سارا توبہ کر لی تو اس کے بعد بندہ بالکل کلین ہو گیا کلین اور نا. اللہ کی معرفت اتنی آگے پا گیا بالکل مطلب یہ تو عزت ایسی بات ہو گئی کہ بندہ کبھی ڈسکرج ہو ہی نہ اللہ کے سامنے جی بالکل, بالکل. بس سچے دل سے ندامت کرے توبہ کرے اور جی, اگے بڑھتا چلا جائے۔ جی. بلکہ اللہ سے ڈسکرج اور ڈساپوائنٹ ہونا تو ویسے کفر قرار دیا ہے۔ جی, اللہ کو پسند ہی نہیں کہ اس سے مایوس ہو جی, ہاں امید جی, رکھے کیونکہ جی. ایمان امید اور خوف کے درمیان کی چیز ہے۔ ڈرتا جی, بھی رہے امید بھی رکھے جی, بالکل تو لہذا جی کہ جتنا بھی گناہگار ہوگا بلکہ تو لکھا ہے بس اوقات تو جتنا ہی بڑا گناہگار تو توبہ کرتا ہے۔ اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے بدلے نیکی عطا کر دیتے ہیں جو ان کے ساتھ, ساتھ, ساتھ ہوا تو توبہ کے بعد اللہ نے کس مقام پہ پہنچایا دل دل لیکن بات ہوئی ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے صدق دل سے توبہ ہو اور سچائی سے آگے بڑھے تو اللہ تبارک وطالیہ مقامی علی عطا فرما دیتے